اهلا بنات اليوم راح نسوي ميك اب لوك باستخدام بعض منتجات بي جي لاشز البدايه ضبطت الفاونديشن والحواجب والبست حدساتي الحين استخدمت الكونسيلر ماجيك كونسيلر من بي جي لاشز مثل ما انتم شايفين في كذا درجه استخدمت الدرجه اللي تناسب لون بشرتي اسمها بيتش استخدمت سفنجة بي جي لاشز طبعاً بللتها أول شيء ووزعت فيها الكونسيلر وأيضاً الكونتور استخدمتها هالسفنجة في توزيع اللوز باودر تثبيت الكونتور مع الكونسيلر حق الكونتور والبلاشر والهايلايتر استخدمت هالفرجة هذه العجيبة مجرد ما إني أحط الكونتور أنظفها بالعجلة هذه واستخدم عقبها البلاشر والهايلايتر اول خطوه سوينا اللون الانتقالي بهذه الفرشه من بعدها ركزنا على الفرشه اللي اضعف منها وحطينا اللون اللي اغمج منه بشويه بالنسبه حق الايلاينر استخدمت من بي جي لاشز هذا الايلاينر اللي حده حده حده سهل ايليتش ايلاينرين واحد حق اليمين وواحد حق اليسار تقدرين تسوين فيه وينج ايلاينر بكل اريحيه اول ما خلصت الايلاينر حطيت ماسكارتي واستخدمت هذه الرموش كنت محتاره بين رمشين يا أنه الباليت الرموش او أنه هذه الرموش الناعمه فاستخدمت واحد من الرموش الموجودين في الباليت وني الحين على الحمراء بالنسبه حق الليبلاينر أو المحدد استخدمت درجة ناتشرال من محددات بي جي لاشز، وأيضا الحمرة اسمها ويك اب من بي جي لاشز أيضا، هذه الحمرة تنفع حق لوكات نهارية، تنفع حق دوام، تنفع حق جامعة، وهذا اللوك يعتبر لوك يومي، تقدرين تغيرينه من لوك يومي أو لوك نهاري إلى لوك ليلي أو مسائي، إذا بتروحين سهرة، إذا بتروحين عرس، إذا بتروحين عشاء بالليل تقدرين. تغيرين بس الحمره وينقلب معاك اللوك 180 درجة، انا غيرت الحمره كانت ويك اب، خليتها حمره اسمها دارلينغ هم من بي جي لاشز، والليب لاينر هم استخدمت محددات بي جي لاشز، جدا سهل وبسرعة يلون وما يتلف، يثبت الحمره ايضا، بالنسبة حق العين غيرت لوك العين بس باضافة قلترات من بي جي لاشز هذا الجلتر اللي استخدمته بالاضافه الى الفرشه هذه اللي سهلت لي توزيع الجلتر بس ضفته فوق الايلاينر وغيرت الحمره وصار معي نايت لوك ينفع حق سهرات ينفع حق عشاء اللي ريحت وانا سالف معاكم وغيرت الحمره مره ثالثه علشان اوريكم اللوك شلون يمشي مع كذا لون حمره أو كذا لون محدد. تقدرين أيضاً تستخدمين المحدد كحمرة فوقه مثلاً ليب بلوس. أحلى شيء في بي لاشز أو محددات بي جي لاشز إن المحددات كريمية تمشي معك وتلون بأريحية. أتمنى استمتعتوا باللوك وحبيتوا مثل ما أنا جداً استمتعت فيه. كتبوا لي رأيكم تحت بالكومنت وإن شاء الله نشوفكم بلوكات جاية. باي باي.